ליאור שואל, האם מי שצפה בכל הצרדונים ומנמש את כל הטיפים מהנחות שניתנו, יכול להגיע לתוצאות של שלושת אלפים דולר, או שזה רק חלק מהעשות שאנחנו אמורים לגלות בקורסים ותשתות? במילה אחת, התשובה היא כן. אה... אבל יש הבדל בין סוחר אה, ברמה בסיסית לסוחר מקצועי, בסדר? להגיע ל-3,000 דולר ממחירות באמזון זה ממש לא קשה ולא מסובך, אפילו אפשרי. בסדר? כל בן אדם שזורק לשם איזה מוצר, אה, בכמות יחידות מספקת כמובן, אה, אה, ולא מביא איזה 35 יחידות, סביר להניח שהוא יגיע ל-3,000 דולר. אני לא מכיר הרבה אנשים שלא מגיעים אה, לסכומים האלה אה, בעזרת מוצר אחד. אבל כמו שאמרתי, חשוב שזה יהיה מוצר מנצח, חשוב שהמוצר הזה באמת יעשה עליו מחקר נכון, כדי שאת תבין שיש לו שוק. כי ברגע שיש למוצר הזה שוק ואנשים רוצים אותו, סביר להניח שהוא באמת יצליח ויעשה לך שלושת אלפים דולר. עכשיו, לקחת את זה לנקסט level, ברמה מקצועית ולעשות שלושים אלף דולר, זה כבר ידע אחר, וכן, הידע הזה עולה כסף. Uh, לבוא ולהתאמם, אנחנו לא שם uh, בסופו של יום uh, לבוא ולאמר את האמת, אנחנו לא עושים את זה לשם שמיים, בסדר? מה גם שהידע שאנחנו נותנים שווה מאות, מאות מונים uh, על הערך שאתה מקבל, כמובן שאם אתה באמת תחליט לבוא ולעשות איתו משהו, uh, אני, אני כמעט סמוך ובטוח, שוב, אני לא מכיר אותך באופן אישי, אבל אני סמוך ובטוח שאתה תצליח לעשות ממנו פרנסה יפה, שתקלקל אותך לפחות או את ביתך.